ما راح تقدر تستمتع بحياتك صح إلا لما تبلعه للخوف تبعك، وتصير رغبتك بالمواجهة أقوى من كبر خوفك، وهالشي ليصير لازم أول شي تتقبل الخوف تبعك وتقتنع إنه حيرافقك مثل خيالك، فلازم تتعرف عليه أكتر وتدرسه منيح وبعدين تتعود عليه، تاني شي لازم تشحن حالك بالقوة وتكسب الشجاعة لتواجه خوفك تدريجياً وباستمرار. وهالقوه فيك تجيبها من عده مصادر مثل الصلاه والدعاء، التنفس والرياضه، التكلم مع الذات والتخيل الايجابي، كتابه يومياتك ودعم الاصدقاء، استشاره اخصائي وغير كتار. وتالت شيء من خلال التكرار وتكبير التحدي وانك تحتفل بكل انجاز بتعمله ولو كان صغير ليحفزك تستمر حتى تتخلص من خوفك.